Lidi. Teď se nám stala taková, uh, taková věc blbá. Blbá. Ztratili jsme Šimona. Není to člen tří youtuberů, ale je to prostě náš kamarád ze třídy. OK, sápeme? A na tříhoto to bude s námi jedním. Přesně. Teď nemám tak kameramana. Takže možná nikdy není dybra se nám stalo to, že uh, Šimon seděl na lavice, ne? a říkal, že nás doběhne. A je to tady na Vrtavě, český buděj táhule, sledně sledně nesly, sledně slyšíte, protože fouká mega hodně výtlýta a pokazí trh, kdyby nebyl. Come on. To je Starý Nokia je nějaký. Ne, a to je ale. Um, on si najednou sedl na lavičku a povídal, že nás doběhne. Nás dva, Davida a mě. Major, se <těží> já, ne, jo, jo, ne, ne, já jsem venku asi 40 minut a byl tam. Dobře. A to a celou dobu jsem se nemohou je ne. to si dobrý, no. Takže dobrý. Tady ta akce se jmenuje protože... Hledáme Šimona. Hledáme Šimona. No jako nevím, my jsme se předtím točili, na kolo točí pohoda, tak možná mu špatně, no. <těží> no mu špatně, no. To. No, tak jako já jsem se nahála věcku, protože je špatně. No, amen, okej, okay, tak a on, no tak já vás doběhnu, amen, okej. Okay. Okej, okay, dobře. Ha, tam jsme šli. Ujde. Přesně. No, nej, myslím, já, nebo já si myslím takový problém třeba zaplňovat cestu, když jsme tam... No, to je problém, on bydlí jako docela dál, jakoby no, bydlí v Budějcích, no, ale... Když tam bydlíte v Budějcích, tak u Igy. U Igy bydlí. Jakoby, jakoby. Igy centrum. No. Takže jdeme prostě, uh, jdeme k té lavičce, kde Šimon seděl ne, ne, ne, a... <sík> ale prostě, hele, jako, já... Je, nevím, hele, jo? Prostě akci... já mám... Prostě akce... Budem povídat. A tak se asi střihnem, než kdy blíž k tomu Gřišky. Dobře. Tak nesmělám. Jo, jdeme už docela jako deal a jako.. Ne, nejdem deal. fakt nejdem. Jdeme asi 30 sekund a pak mě napadlo, že to zase zapnu. No. Ale, ale když, když mě vidě, se prostě natáčet. No protože, proč ne vole? Na, No protože prostě hej, hej, lidi nebude bavit koukat 30 minut na to, jak jdeme prostě po chodníku. 30 minut voly, to je tam jako kousek no Musím ale... na můžou jít, kola. Takže jedno Tak jo. No, takže... Tady to... Čau. My tady natačíme na tři youtubery. To že tě hledáme akce Šimon. Vlodil jsi? Vlodil? <laughs> U <laughs> Baumaxu kou. <kávo. laughs> Bari tak se všem, tí se celým sídliškem a i tam. tak. Přesně tak, To nejvíc nejvíc, na nejvíc. Takže pokud dělá, se vám tohle video líbilo, určitě nezapomeňte dát like a si dejte odběr. Napište do komentářů. Napište do komentářů. Napište do komentářů nějaký tipola. Yeah. <laughs> <laughs>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 Stop.